Alle har det dejligt, for her tager vi den med ro Skummer laver dansesko, og bære bærer Og med solen bærer den rød Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand For det synes jeg man skal være, hvis man kan <tryk> Hvor er nu min stok? Hvor er nu min stok? Evi er altid det samme røv. Ingen rydder op eller gør noget. Vi burde jo have en, der kunne rydde lidt op efter os. Måske vi kunne røve en? Vi røver Tante Sofie. <laughs> <laughs> Multimester, røverne skulle have været arresteret for længe siden. Ja, men har du nogensinde arresteret nogen, der har en løve? Noget må da gøres. Uha der da, da, hvor er jeg gal, jeg er så vred og sur For her i grætte mumme er der ingenting, der du? Vi lister os forsigtigt frem, når vi skal ud og røve En dame tager vi Hjælpere. med os hjem, for det kan vi behøverne Kom! Kom så! Forsigtig. Nej, nej, nej! Aha. Nu er I fanget. Øh... Uh... Nå... No. Ja! Sporvognen er stjålet! Det er da umuligt! Ja! Det brænder op i tårnet! Uh! Uh! Uh! Vær så god af vaske! Jeg vil ikke vaske mig. Nej, nej. Men så får du heller ikke noget mad. Det her er det dummeste, vi nogensinde har røvet.